ועכשיו כשלמדנו כמה דברים על וקטורים וסקלארים, בואו ננסה ליישם את הידע שלנו עבור כמה בעיות נפוצות. אם פעם נכחתם בשיעור פיזיקה, אכן גם הבעיות שתתקלו בהן בחיי היום-יום שלכם, כיוון שתרצו לדעת כמה רחוק הצלחתם להגיע, או כמה מהר אתם מתקדמים, או כמה זמן ידרש לכם להגיע למקום מסוים. אז השאלה הראשונה היא, אם שנתנו נסע צפון החמישה קילומטרים במשך שעה אחת אה, באוטו, מה הייתה מהירות נשיאתו הממוצעת? בואו נזכר במה שאנחנו כבר יודעים על וקטורים וסקלארים. אז ידעו לנו שהוא חמישה קילומטרים לכיוון צפון. זה אומר שיש לנו הערכת אה, גודל, זהו המרחק של חמישה קילומטרים, מידע של כמה רחוק הוא הגיע, ויש לנו גם כיוון של הנסיעה. אז הוא התקדן למרחק של חמישה קילומטרים, המרחק הוא סקלאר, והיא ניתן לנו כיוון הנסיעה, יש לנו גם שינוי במיקום. אז פה יש לנו גודל הווקטור, הוא עבר חמישה קילומטרים צפונה. והוא עשה זאת בשעת נסיעה עם האוטו שלו. מה הייתה מהירותו הממוצעת? אז מושג המהירות, יש כמה דרכים להגדירו, אבל המהירות שוב היא גודל הווקטור. והדרך להבדיל בין וקטורים לסקלרים, היא סימן של חץ קטן מעל הוקטור. הם מודגשים בדרך כלל. ויש להם חץ מלמעלה. אז זה, זה מרמז לכם שלא רק הערך או הגודל הם חשובים, אלא גם הכיוון חשוב. החץ עצמו אינו הכיוון, הוא פשוט סימון מקובל לבקטור. אז מהירות עצמה היא שינוי במקום, נכון? שינוי במקום, כולל הכיוון של שינוי המקום. אז לה להגדירה כהזזה. displacement. והסימון להזזה הזאת היא האות הלטינית S, המסמנת את גודל הוקטור. אז זו היא הזזה במרחב. אתם בטח תוהים למה לא לסמן אותה באות הלטינית D, אשר יותר מתאימה לדיספלייסמנט. היא הרי יותר עולמת לסימון כאות ראשונה. אז ההעשרה שלי היא שכשמתחילים ללמוד חדווה, מתחילים להשתמש באות D למשהו שונה בתחלית. נכון? מתחילים לסמן בנגזרות. אך כך, אם הסימון באות D אפשר למנוע אה, בלבול, לכן נשתמשים באות S לצורך סימון הזזה במרחב, ולמישהו מכמש הסבר יותר טוב, אתם מוזמנים אה, להגיב לסרטון הזה, ונוסיף את ההסבר בסרטון וידאו נוסף. אז אמרנו, מהירות היא הזזה בזמן. נכון? הזזה בזמן, אם היינו רוצים להגדיר דבר דומה בעבור גודל של סקלר, היינו רושמים שמהירות וنرשום זאת במילים שלא יבצר بلבול لموسך הזזה. אפילו נרשום את موسך הקצף, הקצף ידריך נוספת לפעמים להגדיר סקלר של מהירות. פה אנחנו מדברים על וקטור של המהירות, כבן שחשוב לנו הכיוון, אבל אם הכיוון אינו חשוב אנחנו נקבל קצף. אז הקצף או המהירות שווים שווה למרחק הנסיעה. מרחק הנסיעה בזמן נתון. שתי אלה, אפשר לקרוא להם נוסחאות או הגדרות, למרות ש שהן די מסבירות את עצמן, כמה מהר משהו מתקדם? אפשר להגיד כמה רחוק הוא בפרק זמן נתון. שני אלה מגדירים למעשה אותו דבר. פה הכיוון הוא חשוב, לכן אנחנו מתייחסים לגודל ווקטור. פה הכיוון לא כל כך חשוב, לכן אנחנו מתייחסים למרחק, שהוא סקלר, מתייחסים לקצב או... למהירות שהם גם סקלר ופה אנחנו מששים בהזזה ובמהירות. עכשיו שהבנו את זה, בואו נבין מה הייתה המהירות הממוצעת, והמילה ממוצעת פה היא מאוד מעניינת, כיוון שישנה אפשרות שמהירותו הייתה שונה במשך זמן הנסיעה. אבל רק בשביל הפשטת הדברים, נניח שזה היה סוג של מהירות קבועה, אז תוצאת החישוב שלנו תהיה מהירותו הממוצעת. לא צריך לדאוג בקשר לזה, פשוט נניח שמהירותו לא השתנתה במשך פרק זמן הנסיעה. אז תזוזתו uh, צפונה למרחק של חמישה קילומטרים, נכון? אז תזוזתו הייתה לחמישה קילומטרים, uh, חמישה קילומטרים, ונסמן פה את זה עם עוד גדולה, בואו נרשום כבר את כל המילה. חמישה קילומטרים צפונה, במהלך פרק הזמן שזה לקח לו. נכון? בואו רק נבהיר שמדובר בשינוי בזמן. נכון? לפעמים, uh, uh, פה, פה גם מדובר בשינוי בזמן, לפעמים מסמנים את זה רק עם האות T, ולפעמים תראו תוספת של משולש קטן לסימון של דלטה, ממש לפניה, אשר בא לנו את השינוי בה. בצורה הזאת מתמטיקה יכולה לראות קצת מקושטת, אבל הסימן של משולש לפני משהו בא להגדיר את השינוי בערך שלו. אז אנחנו מדברים על השינוי בזמן, והוא נסע חמישה קילומטרים צפונה, וזה לקח לו שעה. אז השינוי בזמן הוא שעה. בואו נרשום את זה פה, במשך שעה, זה יהיה שווה ל... Uh, תתייחסו רק לחלק המספרי עכשיו. זה 5 מעל 1. רק נרשום זה. 5 מעל 1 קילומטרים. ואפשר להתייחס למספרים האלה כאל uh, מספרים בשברים. 5 מעל 1 קילומטר לשעה. 5 חלקי 1 קילומטר לשעה. נוסיף uh, כיוון. אז זה צפון. או שאפשר להגדיר את אותו דבר, חמישה קילומטרים לשעה צפונה. אז קיבלנו חמישה קילומטרים לשעה צפונה. אז קיבלנו, מה יש לנו פה? את התשובה שלנו, קיבלנו את מהירותו הממוצעת. חמשה קילומטרים לשעה, חמש קמש. החיვים לשים לב, החיვים לשים צפון, הם מדברו ב Vectור של המירוץ. הם ממרימים רק חמשה קילומטרים לשעה, מקבלים את הרח של המירוץ או את הקצף או את הרח של הסכALAR, וחיים ליצאין כיבונים, רוצים ליצאין גודל של Vectור. אפשר לעשות את אותו הדבר, פרק זמן, המתבקשת, ובכן, עשה, חשיבות לכיבון עכשיו. אז המרחק הוא חמישה קילומטרים, שהוא עשה בשעה אחת, השינוי בזמן הוא שעה אחת, וזה אותו דבר כמו להגיד, חמישה קילומטרים לשעה, נכון? אז, בפעם נוספת, פה אנחנו מגדירים רק את הערך, זה גודל של סקלאר, אם רוצים וקטור חייבים להוסיף צפונה. פה אתם יכולים לציין שבסרטון فيديو הקודם דיברנו על דברים מדודים במטרים בשנייה, ופה אנחנו מתעסקים עם קילומטר או קילומטרים, תלוייך מבטאים את זה, קילומטרים לשעה. מה קורה אם מישהו מעוניין במטרים לשנייה, או אם אנחנו סתם רוצים כמה מטרים הוא בשנייה? כך השאלה הזאת הופכת לבעיה של המרת יחידות. נראה לי שזה לא יחאב לכם לנסות ולהבין את זה עכשיו. אז אם היינו רוצים לפתור את זה ביחידות של מטר לשנייה, איך עושים זאת? דבר בשעה. אז אם נתייחס לחמישה קילומטרים לשעה, ונמיר זאת למטרים, בואו נשים את המטרים במונה, ואת הקילומטרים במכנה. הסיבה שעושים את זה ככה, היא שקילומטרים מבטלים את הקילומטרים, וכמה מטרים יש בקילומטר, ובכן בכל קילומטר יש אלף מטרים. נכון? אלף מטרים בכל קילומטר. רשמתי אותם בצורה כזאת זה עם זה. אז שני הסימנים האלה התבטלו. עכשיו כשנכפיל, נקבל חמש, ויחידות שנשארו לנו, צריך לציין חמשת אלפים. אז יש חמש פעמים אלף, בואו נרשום זה. חמש פעמים, ניקח את אותו הצבע, חמש פעמים אלף, צריך רק להכפיל. בהכפלה מותר להחליף סדר, כי כפל הוא קומוטטיבי, חלופי. זו מילה שעדי קשה לבטא, ואז ביחידות, במונה יש לנו מטרים, ובמכנה יש לנו שעות, מטרים לשעה. זה משתווה גם ל-5,000 מטרים לשעה, שווה 5,000 מטר לשעה. פה אתם יכולים להגיד, נו באמת, אפשר היה, נו באמת, כאילו, הרי ידוע שחמישה קילומטרים 5000 מטרים, אפשר לחשב זה בראש. צריך להניח שזה נכון, אבל ביטול מימד או משהו מכונה ניתוח מימדים שעשינו הרגע יכול להיות מאוד שימושי כשמגיעים לדברים באמת מורכבים עם יחידות פחות אינטואיטיביות ממה שראינו פה. אז תמיד תוכלו לחזור לגישה אינטואיטיבית של שלמדתם פה. הרי אתם יודעים שאם עושים חמישה קילומטרים לשעה זה אלפי מטרים, נכון? אז תמיד צריך לקבל מספר גבוה יותר אם המדידה היא במטרים. עכשיו בואו נתפר רגע בשניות. בואו ננסה את הגישה האינטואיטיבית. אם משהו מתאה למרחק מסוים בשעה, המשהו הזה יתהיה למרחק קצר בהרבה לשניה. או אתם יודעים, 1 חלקי 3,600 של שעה, כי זו היא של שניות בשעה. אז זו היא הערכה. נקבל מספר קטן יותר. במקרה של מדידה של מטר לשניה, אך בואו בכל זאת נעשה ככה אה, ניתוח מימדי. נרצה לבטל יחידות של שעות, בשביל שנשאר עם יחידות של שניות במחנה. הדרך הטובה ביותר לבטל שעות במחנה, שיהיה לנו שעות גם במונה. אז יש לנו שעות בשניות, שעות חלקי השניות, כמה שניות יש בשעה אחת, או אם נגדיר את זה בצורה אחרת, שעה אחת, תחשבו על היחידה הגדולה יותר, כמה שעות יש בשנייה אחת, טוב, יש 60 שניות בדקה אחת, כפול 60 דקות, עבור שניות, אם מתפתלות, סליחה, אמור להיות 60 דקות בשעה, דקות מתפתלות, 60 כפול 60, זה 3,600 שניות בשעה, נכון? 3,600 שניות בשעה, ואם נהפוך זה, אפשר להגיד שיש 3,600, או בואו נהפוך זה, אחד מעל 3,600, שעות בשניות. תלוי מה אנחנו רוצים לעשות. אז שעה אחת זהה 3600 שניות. אז עכשיו השעה הזאת מתבטלת עם השעה הזאת. ועכשיו מכפילים ומחלקים בהתאם את המספרים פה. נקבל, זה שווה ל-5,000 מעל 3,600 מטרים. כל מה שנשאר במכנה זה שניות, uh, מטרים... למטרים לשנייה, מטרים לשניה. ונחלק את שניהם, גם המונה וגם המחנה, אפשר לעשות את זה פה, אך ווידאו זה נהיה ארוך מדי כבר. בואו ננצל את המחשבון. נוציא את המחשבון הנאמן רק בשביל זמן, ונחשב, חלקי 3,600, שבעצם זה כמו 50 חלקי 36, מקבלים 1.3, נעגל את זה ל-1.39 מטר לשנייה. לרשום אפשר להגיד ששנטונו נסע די לאט עם האוטו שלו, נכון? לא כל כך מהר יחסית למהירות של רכב, בטח לא מכוני ספורט. אז טוב, ידענו את זה רק מלהסתכל על זה. חמישה קילומטרים לשעה זה רכב שמתגלגל די ביתיות.